مرحبا بكم في قناة كراميل فيديو لهم فيديو منوع في وصفات سهلة فيه بغرير المبروشة وفي فلوك يوم كامل فابقوا معي الى اخر الفيديو آه اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تضعوا على لايك اتراك في القناة ومشاركة الفيديو كبروا الشاشة واستمتعوا بصوت الشتاء. الفيديو مكتوب باللغة العربية الفصحى إلى دخلتو لإعدادات الفيديو، بالنسبة للأشخاص اللي كيكون عندهم صعيب عليهم يفهموا اللهجة المغربية، بالنسبة للدردشة ديالهم هو هي طريقة كتفيدني بشكل كبير في تنظيم المنزل، يعني خطوات بسيطة ولكن مهمة، كاين حد. أدنى يعني أشياء اللي هي مهمة اللي غادي نديروها بشكل يومي اللي هي أساسية اللي كنشوفوا واحد الفرق كبير إذا أعملناها وروتين أو حد يعني ممكن نعملوه كل أسبوع أو ممكن نعملوه كل شهر مرات كثيرة انا كتكون عندنا لا رغبه ولا القوه باش نعمل الشغل ديال الدار وكنقول انا اصلا ماشي شغاله يعني انا ماشي انا في الدار حتى نعمل الاشغال على طول النهار ولكن موجود حد أدنى اللي يسهل عليا يعني هذا هاد العمل هذا ويحببني فيه اكثر هي اشياء بسيطه ولكن كتعطي النفس فرق كبير يعني موجود الحد الادنى اقل شيء اللي لازم انا نقوم به بشكل يومي مثلا انني نحط كل حاجه يوميا في المكان المخصص ليها كل ما حطيتها في المكان المخصص لها في, في المطبخ في المطبخ اللي في غرفه المعيشه في المعيشه اللي في البيت غادي نحطو في البيت هذا كيعاونني بشكل كبير ان هذا يعطي واحد الشعور ان الدار منظمه طوال الوقت هذا ما خدمني اي مجهود ولكن كنحط كل حاجه في المكان المخصص ليها الحاجه الثانيه هو نمسح الغبر بشكل يومي ولكن ماشي كل كل الغبر ولكن غير الغبر اللي باين اللي واضح فينا اللي كاين على السطح واللي بالاماكن اللي اللي منها اولا اللي كنستعملوها بشكل كبير هذا الغبر يتمسح بشكل يومي هذا يعطي انطباع ان الدار كامله نضيفه ولكن حنا مسحنا غير الغبار على الوجه هذا ايضا كي كيساعدنا بشكل كبير ان الحمل ما يكونش علينا ثقيل شيء اخر ان المدخل ديال الدار سواء شوقها او بيت على حساب مساحتها كيف ما كانت ان المدخل ديال الباب يكون نضيف ويكون اناق كلما كان نقي بشكل يومي لان هذا كعمل بشكل يومي هذا كيعطي انطباع وكيعطينا شعور بالراحة يعني اذا كنا في خارج الدار وجينا فهذا يعطينا راحة اكثر بالعكس لكن كل شي آه ف الترتيب ديال المدخل بشكل يومي هذا ممكن غادي ندخلوها من الاشياء اللي في الحد الادنى نعملوها بشكل يومي التنظيف لي من الحد الادنى و لي كنعملوه بشكل يومي هو انني كلما حيت اي حاجة او قلعت اي حاجة كنعلقها مباشرة حتى في المكان ديالها مباشرة هذا كيعطي كي نظام انا الدار منظمة اغلب الوقت اذا عندك اطفال علميهم لما يجو من المدرسة او يستعملوا اي حاجة الشيء اللي يحطوه في الزبل يحطوه في الزبل الشيء اللي يحطوه في المطبخ يحطوه في المطبخ الشيء اللي غادي يعلقوه يعلقوه كلما علمتهم ان اي شيء استعملوه رجعوه مباشره للمكان اللي كان فيه هذا كيسهل عليك التنظيم بشكل كبير يعني هذا من الحد الادنى اللي نتعلموه حنايا ولا اطفالنا هذا كيعطي النظار كتكون منظمات طوال الوقت بدون ما كتبت لك اي مجهود بشكل يومي الحل الأدنى اللي مهم أيضا في المطبخ المطبخ مثلا كي يأخذ وقت طويل بدل ما نخصوله وقت طويل ومجهود كثير فأحسن حاجة في تنظيف المطبخ هو النطفه لما كنعمل وجبة الفطور لما نكمل الوجبة نوقف مباشرة نمشي نعمل أشياء أخرى لما نعمل وقت الغداء أو وجبة ديال الغداء فأنا كننظفو في نفس الوقت لما نعمل فأنا كان نطفوه في نفس الوقت يعني هكذا هو كي تنظف على طول اليوم بدون ما له وقت محدد هذا كي مني وقت أقل مجهود أقل ويعني وفي نفس الوقت كي يكون نظيف طوال الوقت بلا أنه هو كي بشكل يومي الحاجه اللي كتساعد بشكل كبير هو الحد الادنى ونعملوه يعني كل ما سمحت لنا الفرصه اللي كيعطي أنا الضرر وكيعطيها التهويه وكيعطيها طاقه ايجابيه وكيعطيها راحه هو التخلص من الكراكيب كل ما تخلصنا منها حاجه ما محتاجينهاش اصلا سنوات هي محطوطه سنوات إحنا ما كنستعملوهاش كن سنوات هي مهرسه وهي مكسره ف علاش ما بها خمس سنين عشر سنين لانه اذا احتجتها مستقبلا اجمل شيء هو يكون عندك يقين انك تعطيها شخص اللي محتاجها ولما تحتاجها الله يرسل لك افضل منها انا كنتبع هذه النظريه هذه وكل مره ربي كيرسل لي احسن من الحاجه اللي كانت عندي سابقا الشيء اللي نعمله بشكل يومي اللي كيعطي كيعطينا احساس ان الدار نقيه هو تهويه المنزل كل ما هويناه بشكل يومي كل ما كانت فيه ريحه اللي هي مزيانه جيده هذا كيعطينا احساس ان المنزل نظيف تقومي بهذا الحد الادنى في التنظيف هكذا كيعطينا احساس ان الدار نقيه ونتي فيها مجهود بسيط ولكن من بعد لما كملتي يبقى لك الوقت هنايا اختاري اختاري حاجه واحده مثلا او لا جوج حاجات اللي كيحتاجوا كي للتنظيف اما الملابس اما ركن يعني اي ركن عندك في او اي غرفه ونضفها بعمق بعمق يعني حتى تكون كاتلمع هكذا مقفي وكل يوم مخصص لك يعني عملي فيها أشياء اللي هي مفيدة لك هكذا الدار غادي تكون ضيفة انتي ماشي شغالة وفي نفس الوقت غادي تستمتع في المكان اللي انتي عايشة فيه وكيف ما شفتي لو تبعتي هذه الخطوات فكيكون مجهود أقل عاوتاني كاينه واحد الحاجة اللي هي مهمة بلي أنا كنسميها الجولة الملكية هي كناخد مثلا نص ساعة و كل حاجة و كنرجعها في مكانها اللي كان في المطبخ لي كان حتى في المطبخ لي في الخزانة كنحطها في, في الخزانة يعني كناخد نص ساعة و كنضم أشياء على السريع هكذا مع الصباح كنشوف أن عندي شغل أقل وكنكون منظمه اكثر ومرتبه اكثر وممكن نمشي نعمل شي حاجه من بعد نرجع ونقوم بنفس الروتين اللي قمت به بشكل يومي فهذه هما الخطوات اللي انا شخصيا كيساعدوني بشكل كبير انني ما نكونش شغالة ولكن نضف داري وانا كنستمتع بها لو عندكم اي خطوات اخرى يعني خليوها لينا في لي التعليقات تحت الفيديو هكذا نستفدوا من بعضياتنا بالنسبة لوصفه المغربي أو البغرير المغربي الجديد أو المبروشة الشامية فروابط الوصفات في صندوق الوصف موجودين في قناة الطبخ وصفات يعني فيهم دقائق قليلة هكذا غادي وقتكم وتعملوا وصفات جديدة وبصحة والعافية نخليكم مع باقي الفلوك どうぞ<音楽>